Video hari ini kita nak bincang borang-borang uh, standard yang terdapat dalam MEES atau Malaysian Estate Agency Standard 2020 uh, yang kita banyak agensi gunakan. Selamat datang ke Koshatana. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka untuk mendengar tip-tip uh, memperluaskan kejayaan tanah you serta tip-tip berkaitan dengan pelaburan tanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan notifikasi, komen dan share. Orang borang yang kita guna untuk hebat Realtors ni dia ada kita follow uh, 90% daripada Malaysian estate agency standard. okay. Jadi kalau saya explain kat sini jadi uh, dia sama dengan kita punya borang and you akan dapati borang-borang daripada agensi lain pun lebih kurang sama jadi kalau kita, bila kita beli benda ni nanti eh, kita, kita tengok yang last kali eh, dekat dekat page yang pages yang last dia akan beritahu beberapa ada beberapa borang, so borang yang pertama ialah listing form Lepas tu kita ada activity log. Eh. Lepas tu kita ada uh, Exclusive authorization to sell. Lepas tu kita ada general authorization to sell. Lepas tu kita ada exclusive authorization to let. Lepas tu kita ada general authorization to let. Dan then kita ada authorization to secure property. Ini untuk orang nak beli eh baru ni untuk untuk apa untuk bor borang ni uh, setahu saya baru and then lepas tu kita ada authorization to secure property for rent okay. and then lepas tu kita ada co agency and then kita ada co agency untuk sale dan tadi co agency untuk rental lepas tu kita ada viewing property acknowledgement and then agreement to purchase, ini borang booking, kita selalu cakap borang booking and then lepas tu agreement to rent, ni borang booking untuk sewa dan terakhir sekali ialah viewing acknowledgement, ni borang viewing. Okay so kita go through one <coughs> by one. Okay tak guys? Okay okay. So kita ada lebih kurang satu jam, saya saya tengok apa yang kita boleh cover yang mana yang apa tu kalau tak boleh cover kita akan sambung besok lah eh. So so okay, so kita pergi untuk exclusive authorization ni boleh nampak tak ni. So ni ada borang-borang ni, kenapa kita perlukan borang-borang ni semua. Borang-borang ni dia membantu kita untuk ini adalah contract jadi sebelum kita nak buat kerja, kita mesti ada confirmation yang kita boleh dapat bayaran betul tak so kalau kita membuat sesuatu kerja tapi tanpa mendapat bayaran maka uh, orang kata uh, tak ada confirmation jadi kadang-kadang uh, membuang masa lah sebab at any time owner boleh decide uh, dia tak nak bagi kita meneruskan ataupun dia tak allow kita untuk pegang 3% ataupun earnest deposit, dia suruh bagi kat lawyer dia ataupun dia nak, jadi uh, sebelum kita mula buat kerja, uh, sebelum kita buat kerja kita kena ini disarankan kita untuk dapatkan uh, lantikan bertulis, ok lantikan dia ada dua jenis, ok dia ada dua jenis yang yang utama, yang pertama ialah express, express tu masuknya sama ada secara verbal ataupun secara bertulis so kalau sekiranya kita hantar for sale by owner ataupun uh, owner yang letak iklan dia dekat muda and lepas tu dia kata dia, boleh, dia kata okay you boleh tolong jualkan jadi itu juga adalah satu contract you boleh snapshot dan you boleh gunakan itu sebagai you punya uh, bukti mengatakan dia setuju untuk kita melakukan tugas kita okay uh, untuk express dia bertulis. ini adalah bertulis. Jadi kalau express ni maksudnya uh, apa tu orang yang tukung tukang jual tu, juru, uh, apa tu penjual tu dia tak boleh nak uh, berdolak-dalih dekat mahkamah. Kalau sekiranya kita puluhkan benda ni akan datanglah di mahkamah. Sementara kalau sekiranya dia verbal, uh, kita perlu ada saksi. Yang ni verbal ni yang problem ni sebab uh, nak kena buktikan saksi tu memang boleh dipercayai dan dan sebagainya. Eh. Authorization to sell, okay? Ini general authorization dan ini adalah exclusive authorization. Apa beza general dengan exclusive? Bila uh, patut uh, lantikan dia ada empat, eh? Dia ada empat jenis. Nombor satu ni dia adalah exclusive. Jadi maksudnya tak ada orang yang lain. Uh, owner tak, bo tak boleh jual dan dia tidak melantik agensi lain untuk nak menjual. So general generally ya, dia uh, siap dia akan bagi kepada semua yang approach dia dia sini boleh jual and then lepas tu mungkin dia boleh lantik 5 6 orang ejen lain agensi lain untuk menjualkan siapa yang dapat closing dia yang dapat ada uh, professional fee. Jadi hari ni kita cerita pasal dua, satu eksklusif dan satu general. okay So eksklusif ni dia uh, macam yang saya sebut tadi, hanya orang yang dilantik saja yang boleh jual even owner untuk boleh jual, jadi ini borang dia eh. So ini borang ni you akan ada, kita punya borang pun lebih kurang sama lah. ha, Kalau saya buka borang Hebat Realtors Ini adalah uh, borang authorization to sell, eksklusif. Eh, jadi dia punya bentuk pun lebih kurang sama, wording dia pun hampir sama Okay Okey dekat sini dia tulis itu ini letterhead sama macam macam kita punya letterhead okey so a uh, we ataupun i ataupun we ini owner okey owner nama owner so kita kena letak nama owner kat sini so saya tulislah eh. saya tulis wait. owner nama penuh owner eh. seperti dalam a uh, mycat And then lepas tu kita kena beri tahu nombor IC ya ini nombor IC dia ini nombor MyCard dia nombor MyCard And then lepas tu ini adalah uh, grand nombor grand And then ini kita letak alamat okey alamat so alamat kena penuh ejak eh. uh, kena penuh dengan postal alamat dia okey so contohnya can be uh, 32-2A ok, uh, jalan uh, UP1 7 uh, Ampang 6800 Selangor Tarun Ihsan ok, so ini ini contoh, so kita kena isi penuh la eh ni saya baca balik, saya nama uh, IC, ni nama owner Uh, nama nama penuh seperti dalam MyCard, IC number dia berapa adalah registered owner ataupun beneficial owner, apa beza registered dengan beneficial registered ni nama dia memang ada dekat dalam uh, dekat dalam uh, grant, kalau beneficial ni uh, contohnya orang yang uh, nama dia tak ada dekat dalam grant tapi dia ada trust ke macam tu, maksudnya dia uh, apa tu, uh, orang yang mempunyai hak atas tanah tersebutlah eh dinamakan sebagai vendor. Dengan property held under title ni nombor grant and then lepas tu uh, kat sini dia cakap bearing the postal address dia apa and then kat sini lepas tu kemudian dia cakap dia hebat dia melantik Hebat Realtors ataupun agency ABC sebagai dia punya exclusive agent dari period berapa sampai period berapa okay so kat sini aa uh, Selalunya kita ambil 6 bulan, ok 6 bulan tapi ada ketikanya owner dia cuma nak 3 bulan je tapi uh, up to you, eh. kalau 3 bulan it's still okay maksudnya, maksudnya kita boleh buat kerja untuk dapat closing tapi kalau sekiranya bawah daripada 3 bulan kadang-kadang kita ber, berisiko tinggi lah kita buat kerja bersungguh-sungguh tapi tak belum lagi sign SPA ataupun belum lagi kita dapat bayar jadi uh, waktu tamat jadi dia buka kepada orang jadi kita buat marketing secara percuma kat situ kita kena jaga-jaga kalau boleh 3 bulan ke 6 bulan kalau sekiranya tanah minta 1 tahun sebab tanah susah nak jual kan so dekat sini kita letak uh, period of berapa bulan 6 sini eh? kita letak 6 and then 6 bulan and then lepas tu daripada bila ke bila, so katakan hari ni berapa bulan, uh, 1 bulan 6 so kita tetap kat sini daripada 1 of June tahun uh, uh, apa tu June 2020 okay, and then expiring dia bila, so kita kira lah uh, 6 bulan eh, June, Julai, Ogos uh, September, Oktober, November, December maksudnya sampai ah uh, 30 ah uh, 31hb uh, bulan 31hb uh, bulan Disember so 31hb uh, bulan Disember tahun 2020 okey and then lepas tu uh, kita cakap dekat sini untuk menjual property yang tadi ni Uh, to any purchaser kepada uh, pembeli dengan harga berapa ha kat sini kita letak harga yang dia mintaklah so selalunya katakanlah dia minta 200,000 250,000 kita letak 250,000 dan kita tulis dalam bentuk perkataan eh. uh, kalau bentuk perkataan kita kita ni kita boleh tulis dalam bahasa Malaysia ataupun English eh. tak kisah tapi 200 Sekejap bang, ulang balik bang lah, saya tertinggal tadi Yang apa? 200 Ya yeah. Ulang balik yang daripada tarikh tu Boleh tak? Tertinggal. Yang ni? Ah, ha -ha. Yang ni eh? Yang ni daripada tarikh ha? betul betul betul betul Okay so yang ni Selalunya kita kita letak uh, Berapa bulan tempoh eksklusif tu So kalau boleh jangan hmm lebih, eh, jangan kurang daripada 3 bulan and then lepas tu kalau sekiranya rumah tu memang hot 1 bulan pun tak apa tapi kalau sekiranya rumah tu macam biasa-biasa kita letak 3 hingga 6 bulan so kita ambik katakan tarikh hari ini ialah 1 bulan Jun 2020 so kita kira 6 bulan, jadi Jun pergi ke Julai 1 bulan lepas tu Ogos, September, Oktober, November, Disember Eh? jadi masuk dia sampai uh, 31 bulan Disember, betul tak? Okay so and lepas tu kita kira 6 bulan tu okay and lepas tu kita letak harga yang dia pinta okay kita tengok kat sini dia kata oh the nearest offer, maksudnya tak semestinya harga ni tau asalkan dia setuju saja, can be lower asalkan dia setuju so kita letak kat sini harga uh, dia punya harga yang dia minta tu kalau dia letak harga terlalu tinggi, tak payah buatlah buang masa kan <laughs> so ada dua cara, ada dua school kat sini, satu school ialah uh, kalau dia letak harga terlalu tinggi kita buat tapi kita tak bersungguh-sungguh sangatlah, maksudnya orang cakap peram je ya listing tu tapi kita, kita become, orang um, kata tidak adil lah kepada owner kan, owner harapkan kita kan, kan. sebab dia dah kasi eksklusif jadi aa uh, ikut kepada ikut pada saya kalau saya harga tinggi saya tak nak buat sebab apa saya tak nak letak harapan yang terlalu tinggi pada orang tu saya cakaplah harga dia berapa saya tunjukkan uh, apa tu bila kita jumpa uh, owner tu kita akan uh, ini ini bab lain eh bab bab bila kita buat presentation jadi kalau segini je kalau tinggi kita tak nak buat ni harga yang kita setujulah dia kita setuju antara dia so dia kata kat sini ya okay. yeah, saya Kira macam kita kena frame up Saya cakap dengan orang mana kan Macam tak perlu risau kan, tak perlu takut kan Terus terang kan, tahu harga ni memang tinggi macam tu je ah, So ke, sa, sa, satu cara eh, untuk kita nak Nak convince owner tu yang harga yang diminta terlalu tinggi Yalah kita tengok offer yang ada dekat market Kita uh, kita uh, print screen dekat muda, kita print screen Property guru dengan property And then lepas tu kita print screen um, apa lagi? Uh, the uh, print screen the uh, bricks kan in uh, apa tu download bricks dan lepas tu kita tunjuk kat dia lah so from there dia boleh nilai lah so bagi saya senang ya kalau sekiranya harga dia terlalu tinggi dan saya saya akan cakap saya tak boleh nak jual dengan harga tersebut lah uh, so the only way yang saya boleh buat ialah harga sekian kalau saya kalau saya dapat dengan harga ni saya rasa saya boleh push tapi, sebab kita tak nak buang duit tau, kalau kita dia ada dua cara je, sama ada kita buat kerja sungguh-sungguh ataupun kita peram dia tapi bila kita peram dia, tu yang owner marah tu 6 bulan tak ada respon, ha, jadi owner tak suka macam tu okay. So far clear tak? Pasal ni? Cuma clear ha? Okay. Clear, clear. Clear, clear. clear, clear Terbaik So sekarang ni seterusnya kita bagi bahagian ini uh, ini dia punya condition dia eh 1 sampai 9 ni condition dia condition untuk a uh, eksklusif ni berlaku okey so yeah. kita kita Wan Lisa dia, dia dia pakai broadband eh dia pakai dia pakai data jadi slow sikit <laughs> okey so uh, nak tangkap gambar tak boleh boleh <laughs> ni atok Ha jap saya ni nak ambil gambar. Nah, nak, nak tangkap gambar apa? Ya ni. Ha contoh tu. Okay. Ha eh, ya? saya, saya susun balik, saya susun balik. Ini nanti saya buat saya letak dekat YouTube nanti. So don't worry ah. Ya. Okay Okay, so sekarang kita pergi pada consideration eh, ini apa condition Term and condition, ni term and condition ni penting okay So dekat sini dia kata In consideration, timbal balas eh. Timbal balas Ah, eh. uh, uh, Balasan, kong. ya saya Tuan Azlan ah. Okay, balasan kepada Koi. Kat sini dia sorry, ya, saya. ya saya Pazli, ya boleh boleh. Ah uh, dekat ah uh, dekat apa ni dekat title tu. Ya yes, saya. Ah uh, dekat title tu. Kalau kondu dia ada tulis data. Pasal. Under title dia tulis strata kan ah dia strata dia okey kalau kita dekat title aha so kalau ataupun kita pergi landed ataupun uh, strata atau landed Okay kita tengok geran eh. strata oh so kita kita kita cari Okey, boleh nampak tak? Kan? Okey, dah jelas. -jelas. Ah! Ya, yeah, boleh. Kat boleh sini kan. ini adalah nombor hak milik eh. Okey. Ah, ni nombor hak milik yang GM sekian-sekian ni masukkan dekat dalam tu. Okey, kipam-pam. Okay, yang ni, eh? And then lepas tu ni nombor lot. Okay nombor lot is uh, parcel, the number parcel number tapi yang hak milik ni yang ni serata ni lah so kalau kita tengok geran uh, tanah eh. geran tanah kita tengok kat sini okay ini geran tanah inilah nombor hak milik dia HSM eh. hak milik sementara mukim nombor dia 80 sekian sekian Nah, tulis kat sini Okay. Lepas tu ada lagi satu ni PT. Kadang-kadang ni tak siap lagi jadi tapi dia ada PT kan okay. Ha jadi masukkan kat sini Dia tulis salah satu ke tu kena tulis dua-dua Dua-dua pun tak apa Dua-dua okay. pun tak apa Eh kalau ada, tapi yang penting ialah ni bagian ni Okay okay Ni okay, hak milik ni So katakan kalau dia tak ada hak milik lagi so macam mana Tengok dia punya MOT eh, tengok dia punya uh, SPA dia kan, tengok dia punya information dia so, kalau tak takde juga kosong tapi uh, dia, dia redundant lah yang paling penting eh daripada apa tu daripada kat sini, yang paling penting ialah uh, benda ni, tapi kalau tak ada benda ni alamat sufficient lah eh tapi kena make sure alamat betul lah okay okay, okay. So the next one, ini adalah syarat-syarat dia. Eh. Okay. Syarat dia ialah in consideration X Y Z. Dekat ini uh, hebat realtors eh. memberi ya eh, in consideration timbal balas untuk uh, hebat realtors memberikan servis dia jualan kepada uh, dengan menjual uh, property yang dekat atas tu. Jadi penjual vendor dia setuju untuk bayar hebat realtors ni professional fee sebanyak 3% of the sale price harga jualan ataupun professional fee berapa ringgit ha, jadi kat sini kalau 3% ni kita kita letak jadi 250,000 jadi 3% berapa? 7,500 betul tak? tapi katakan dia kata saya tak nak bagi you 7,500 lah saya 7,000 je then you letak kat situ lah 7,000 so yang ni you you apa tu ah uh, you letak pangkar kan yang ni pangkar ini dan you letak berapakah nilai dia kat sini so membapakah nilai dia divide kan lah berapa persen 7000 ni bahagi dengan harga jualan dan darabkan dengan 100 dan dapatlah berapa persen kat situ faham tak and then lepas tu plus uh, jangan lupa eh uh, ini SST ni wajib bayar <coughs> Jadi kat sini selalunya kita, kita letak berapa persen? 6%. Kalau sekiranya dia kita 8 .8. tak letak kat sini. Uh, tak, 6% saja. 6% saja. Sebab memang uh, sales of ni uh, 6%. So tak, kalau kalau sekiranya harga earnest deposit yes kita collect sekali maksudnya 3 campur dengan 6% tu dia jadi 3.18. Betul. Fazli <laughs> betul. 3.18 ini adalah kalau kita kira total eh? tapi masa masa kita tulis tu, kita jangan tulis 3.18 kita ketak 6% sebab ini adalah uh, SST yang kita kena collect daripada harga ni eh? so kalau 6% daripada harga ni maksudnya kena bayar lebih kurang RM420 kalau sekiranya kita tak collect RM420 tu apa berlaku siapa boleh jawab Didah ah, Kalau sekiranya Ha lah. ah, kalau sekiranya you tak collect ni Akan tolak daripada commission you <laughs> Ingat <laughs> eh, Sebab ini nak tak nak kita kena bayar sebab ini government punya Regulation, government yang Government yang minta, government yang suruh kita Jadi collector, kita ni jadi macam Along Kita along government <laughs> Okay, so wajib kalau tak bayar kita akan tolak you punya uh, you punya commission, okay. tu so, kat sini dia dah, dah sebut, dekat sini dia sebut bilakah waktu kita boleh dapat duit ni, bilakah waktu kita boleh dapat ni ada tiga 3 uh, keadaan, satu keadaan bila uh, Den, uh, bayar dengan apa tu dengan seller tu dia dah buat, buat SPA okey bila dah dah dapat SPA stand job jadi uh, kita dapat duit tu Okay clear eh nombor 2 apabila property tu sebut dijual oleh orang lain ataupun dijual oleh penjual tu sendiri penjual rumah tu dia pergi cari buyer sendiri jadi bila dia dah jual ataupun dia kasi ejen lain jual dia bayar dekat ejen lain tu 3% dengan kita pun dia kena bayar juga okey maksudnya dekat item ni dia setuju okey dia setuju okey saya tukar color ni sikitlah dia setuju walaupun okey benda tu apa property tu terjual oleh vendor personally ataupun meng orang lain maka dia setuju that dia akan bayar okey uh, other than, true selain daripada kita during yes, the apa, apa dalam dalam ketika exclusive period ni dalam ketika exclusive period ni dia setuju untuk bayar itu yang kedua yang ketiga pula yang ketiga pula walaupun Exclusivity kita, period kita dah habis, expire dah ha? Okay, walaupun kita punya exclusive period kita dah habis Tapi vendor dia enter SPA dengan orang yang kita bawa ataupun orang yang kita introduce ha. So, yang ini yang ketiga, maksudnya walaupun kita tak jual, ini yang pertama ni kita jual Yang dua dengan ketiga ni jualan bukan melalui kita tapi sebab kita pegang eksklusif dia setuju bawa dia akan bayar juga ah okay. ini adalah consideration untuk uh, apa tu timbal balas eh ha. imbal balas uh, kita tolong jualkan property tersebutlah jadi sebab tu bila buat dapat eksklusif ni kita selamat tapi eksklusif ni selalunya yang bagi hanya orang yang terkenal ataupun orang yang dia yakin dengan kita. Saya rasa lepas ni kita bagi cikgu Anne lah eh macam mana dia nak dia dapat eksklusif sebab cikgu Anne eh, dia punya 100% listing dia eksklusif betul ke cikgu? Ah betul ha. Jadi maksudnya kalau tak ada eksklusif dia tak nak ambil <laughs> ha, jadi nanti kita tanya cikgu en, macam mana dia buat listing tapi bukan hari ni cikgu ha. hari lain lah cikgu Eh, kita tinggal setengah jam je lagi okey. So mungkin uh, kali ni kita cuma boleh buat satu borang. <laughs> Syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah uh, exclusive authorization to sell ni akan remain valid sampailah period tu habis. Okey. Selagi dia tak habis, selagi tu eksklusif tu akan a uh, apa tu sah. Okey. Tapi kalau sekiranya dah tamat, maka kita kena buat balik dengan muncul konsen, Maksudnya kita kena renew. Kena pakai borang baru. Kalau dulu punya style dia perangkap owner dengan dia pakai borang otomatik tau. So dalam kes yang ni Exclusivity tak ada otomatik renewal. eh Kena buat renewal baru. Itu nombor 2 okay. So nombor 3 lah Owner dia setuju bahawa kita boleh collect 3% so kat sini dia cakap a sum of 3.5% ini yang baru eh kalau dulu tak takde dulu dia letak 3.18 je so sekarang ni kita boleh collect sehingga 3.5% so kat sini penting sebab apa uh, macam kat Johor saya rasa uh, Arifin eh uh, Arifin pernah dulu kena betul ke Arifin yang uh, seller suruh pulang balik duit dekat bagi ba apa pulang balik duit 3% tu, bagi balik dekat lawyer betul ke tidak Arifin? Uh, betul Coach. Haa jadi apa yang berlaku, kita tunjuk borang ni dekat lawyer tu. Jadi bila kita tunjuk borang ni dekat lawyer tu, lawyer tu tak boleh buat apa-apa lah. Sebab memang dah tulis kat situ, owner setuju bahawa kita pegang 3.5% tu. Masa tu macam bergaduh jugalah, bengang jugalah kan. <laughs> Uh, tapi kalau kita buat kerja kita insya-Allah benda ni akan protect diri kita lah eh so seterusnya dia kata kat situ dan dia setuju hebat realtors dia authorize untuk menolak eh daripada harga ni dia menolak dia dia setuju ke kita tolak so kalau kita layak 3.18% maka kita ambil 3.18% daripada 3.5% tu jadi so, sebab tu borang ni penting tau Selalu selalunya orang tak nak buat borang ni awal-awal sebab owner tak nak sign okay fair tetapi kalau masa kita dapat ATP kita nak buat ATP je kita suruh dia sign benda ni sebab apa ini membuktikan bahawa dia setuju kita pegang 3.5% tu dan dia setuju kita boleh convert duit 3.5% tu kepada kita punya professional fee eh, jadi tak ada orang kata tak ada hengki-pengki tak ada nak uh, apa berdolak dalih lagi dah okay. and then lagi satu kat sini dia kata uh, sebelum kita release the balance lah, eh, yang ni kat sini dia cakap and sekiranya earnest deposit itu tak cukup untuk bayar kita punya professional fee uh, ni dalam kes yang ni earnest deposit yang kita bayar seribu uh, ringgit. Kan. Uh, so ingat kalau sekiranya seribu uh, ringgit je kita collect, jangan cakap tu sebagai earnest deposit. Cakap itu partial payment of earnest deposit. Eh? Partial payment saja. So kalau sekiranya earnest deposit yang dia collect tu tak cukup dengan kita punya uh, full professional fee, maksudnya kata kalau buyer tu dia janji untuk bayar, dia terima sanggup bayar 3.18%, tapi dia cuma bayar 2% je. Jadi ada balance dia tu, owner the apa tu the seller setuju yang dia nak bayar balik. Dia akan bayar yang amount yang tak cukup tu secepat mungkin, immediately jadi itu berapa lama tujuh hari, bukan tiga bulan ya. Eh? Ha, so itu condition yang ketiga. Okay, now kita pergi condition yang keempat. Condition ke keempat sekiranya uh, lepas earnest deposit dah dibayar, lepas tu transaction di uh, di cancel oleh penjual ataupun pada oleh pembeli sebelum set SPA design, maka vendor, penjual setuju untuk membayar kita punya fee sebanyak berapa? fee per cent. So, kalau sekiranya kita layak dapat RM10,000 maka bila dia cancel maka owner setuju yang kita layak untuk dapat RM5,000 kita punya gaji. Gaji kita RM5,000 okay. Eh? And then, kalau sekiranya purchaser pula, apa tu Purchaser pula yang cancel, maka duit yang earnest deposit tu kita bagi 50-50 dengan vendor, ok. Uh, tapi kena ingat dia kata of 50% of earnest deposit or forfeit, uh, forfeitable deposit or 50% of the agree full uh, full fee whichever is lesser. Sebab tu kalau kita collect earnest deposit RM1,000 kita kata tu sebagai earnest deposit, earnest deposit cuma satu ribu je kan. Kalau kita cakap macam tu, lepas tu orang tu cancel Berapakah yang kita layak, siapa nak nak beritahu saya. Lepas ni saya ingat saya nak buat kahut, apa? Kahut, kahut. Kita guna kahut And then lepas tu You guys kena jawab, tengok siapa jawab cepat. Okay siapa boleh jawab. Katakanlah Uh, sepatutnya professional fee kita RM10,000. Tapi kita cuma collect RM1,000 sebagai earner rm Berapakah yang kita layak dapat? Ya, dapat. Saya unmute semua. Okey. Cepat saya knows. tanya. Haa tak baik. Abang lain juga cepat. cepat, cepat. Okey kalau sekiranya kita cuma ambil kalau kita cuma ambil RM1,000 kita cuma boleh dapat yang mana lesser tau, bukan professional fee, professional walaupun RM10,000 tapi dia kira yang RM1,000 tu, lepas tu bahagi 2 so, kita cuma dapat RM500 saja. sebab tu kalau boleh elakkan ambil RM1,000 kalau letak RM1,000 pun jangan, kalau ambil RM1,000 kata itu yang dia mampu jangan letak tu sebagai earnest deposit, cakap partial payment of earnest deposit earnest deposit dia berapa, letak situ RM10,500 letak exact, jadi dia setuju yang dia sebenarnya bayar partial saja, bukan 1 ribu tu bukan deposit, okay. Okay nombor 5 dia apa tu owner setuju bahawa kalau sekiranya ada berlaku uh, dia setuju bahawa katakan kalau dia cancel dan lepas tu uh, apa tu uh, pembeli sue dia maka pembeli eh penjual dia setuju yang dia tidak akan menyebab indemnify tu maksudnya dia tidak akan menyebabkan kita terlibat dalam sebagai sebarang losses, damages atau claim ha, so maksudnya kalau dia yang cancel jadi kita tak boleh di persalah, dia bertanggungjawabkan eh jadi kat sini owner setuju yang kalau sekiranya ada sue yang berlaku dia cuma boleh sue kat owner je, dia tak boleh sue kat kita ok yang keenam lagi satu dia membenarkan kita buat advertisement. Ah ha, ini penting ni sebab dekat dalam standard ni pun ada cakap advertisement kita tidak boleh buat selagi kita tidak mendapat kebenaran. Okey, benda kebenaran tu kalau boleh biar bertulis. So kat sini dia cakap penjual setuju untuk kita authorize untuk so, membenarkan kita untuk membuat uh, apa tu promotion. Ha, advertisement dengan promotion. Uh, tak kisahlah sama ada meletak sale ke atau apa saja promotion Jadi ini nombor 6 maksudnya dia bersetuju okey? Nombor 7 Dekat sini Dia bertindak sebagai apa? Dekat sini dia kata apa capacity dia ha? Jadi dia melantik kita ni sebagai apa? Boleh tak orang adik Adik melantik Kita untuk jual uh, Abang dia punya boleh ke tidak? Kalau dia tidak ada kondisi-kondisi uh, berikut maka dia tak boleh lantik. So card A ni je lah, dia, adalah, uh, pemilik, eh. dia adalah pemilik ya, dia adalah uh, pemilik property kalau dia pemilik property tersebut maka dia layak untuk nak uh, nak jual lah, ataupun nak melantik agent. Satu nombor dua dia adalah pemegang amana, okay dia adalah pemegang amana ataupun personal representative eh ni bagi orang yang meninggal katakan bila dia uh, pusaka kecil dia akan dapat surat kuasa kan surat kuasa menjual dia ada dua surat kuasa satu surat kuasa mengurus lagi satu surat kuasa menjual okey bila dia dapat surat kuasa untuk menjual dan dia boleh lantik ejen so kalau sekiranya dia tak dapat dia tak boleh lah yang ketiganya dia mempunyai Uh, dia ada power of attorney eh. power of attorney ni adalah satu borang yang di yang diisi dan di di stamp mati stamp di maka mati ni so kita tengok power of attorney ni sample dia kita tengok power of attorney punya sample eh uh, uh, ni contoh dia power of attorney sample So kat sini dia cakap dia uh, apa tu dia uh, alamat dia dia appoint kat, contohnya macam tadi kan abang uh, adik dia jual abang dia punya property dia kena ada power of attorney maksudnya abang dia alamat dia melantik adik dia untuk sebagai uh, attorney kan untuk membuat apa so kat sini dia ada syarat dia kat sini Uh, untuk maintain and close bank request. Uh, ini adalah syarat dia. So kat sini benda ni, power attorney ni kita kena pergi ke mahkamah tinggi dan kita kena stamp. So lepas kita stamp tu kita kena letakkan dekat sini. Ah uh, Kita kena power attorney ni date bila dan dia telah dimatikan stamp dekat mahkamah tinggi. So kalau tim kita FIDAUS, ha. FIDAUS dia kerja kat sini ha. FIDAUS are you there? The same FIDAUS? Yeah, yeah, yeah. FIDAUS bukan, Dari Ustaz dengar. Okay. So syarat yang ke-8 ialah syarat yang ke-8 ialah Thermal condition of sale, ha. ini adalah uh, terma dan syarat sale, 10% ni kena dibayar Inclusive for oleh nasibusi. Tadi kita dah collect 3% jadi dia kena collect another 7% dibayar sebelum sign SPA tu okay, ini adalah term condition yang dipersetujui oleh owner. tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu developer confirmation ataupun developer consent ataupun state authority consent ataupun statutory body consent ataupun apa-apa saja yang apa consent yang terlibat untuk penukaran apa penukaran hak milik jadi lepas 3 bulan selagi tak dapat consent daripada pejabat tanah untuk tukar hak milik selagi itu masih lagi consider kosong day okay? lepas dah dapat dia baru consider sebagai uh, tarikh dia start berjalan lah. So selalunya kita akan dapat komisen kita selepas kita dah dapat benda-benda ni. Okay. Tetapi katakan kalau sekiranya uh, apa tu tidak tak dalam masa 3 bulan tu tak boleh settle. Eh? Tak boleh settle untuk pembayaran 90% tu daripada bank ataupun daripada cash buyer maka extension boleh diberi sebanyak berapa bulan kat sini kita tulis lah satu bulan ke dua bulan ke tiga bulan letak kepada owner kadang-kadang owner dia tak peduli kat situ jadi kita letak je lah uh, uh, tiga bulan maksimum maksudnya dalam masa 90 hari campur 90 hari tetapi tetapi keningan, ingat eh kat sini walaupun dia letak sini tiga bulan eh apa tu uh, apa tu orang apa orang yang pembeli tu perchesa dia akan kena bayar sebanyak 8% penalty kat sini okey 8% so so kita per hari ya eh? so maksudnya penalty 8% per annum calculated day to day basis jadi lawyer akan kira setiap hari dia akan kira berapa banyak berapa banyak dia akan compound gombang-gombang compound, compoundlah dia ada cara pengiraan dia and lepas tu, kalau sekiranya orang tu lambat bayar dan kat sini yang selalu gaduh ni kadang-kadang uh, dia perlu sampai top up sampai 12 ribu, 16 ribu kat situ kena clear, eh? kena make sure orang yang membeli tu dia clear kalau sebab tu selagi kita tak dapat letter offer daripada bank selagi, selagi tu kalau boleh kita jangan teruskan SPA dapatkan dulu letter offer daripada bank, kalau rasa-rasa macam dah cukup masa tak boleh juga dapat, sebelum tem tamat tempoh 30 hari waktu bekerja ataupun 14 hari waktu bekerja ataupun 21 hari waktu bekerja tu kita minta lah rejection letter daripada bank ataupun kita boleh buat satu apa tu supplementary agreement mengatakan yang owner setuju untuk lanjut dengan lagi Ha, kita kena jaga ni, kita tak nak ada orang yang kehilangan wang daripada urus niaga yang kita sendiri tak faham sebab tu kita buat apa tu training macam ni supaya you boleh faham Okay, yang ketiga eh, timer syarat dia ialah penjualan tu dia as is where is, maksudnya rumah tu dia jual dalam keadaan macam tu lah dia tak ada isu-isu uh, sama ada nak kena betul ke tidak Eh, dia as is where is, sama ada vacant position atau non vacant Yes, yang ini ialah, yang ni adalah yang uh, sekarang ni ada dapat penyewa, eh? masih ni ada ada wang sewa, ada ada tenan kat situ. Eh? Kalau vacant position, maksudnya apa? Rumah ko, rumah kosong, kosong. Kat situ, rumah kosong. Okay, and then subject to existing tenancy. Tengoklah berapa tenancy dia ada kat situ. Kalau tenancy dia 2 tahun, kena habis karena. Lah. Uh, tapi apa rumah yang kosong? Uh, apa, <laughs> apa? Yes. okey oleh kerana uh, masalah teknikal maka uh, video yang saya rakam semalam telah terputus uh, cuma sedikit lagi yang tinggal berkenaan dengan uh, borang ni apa yang kita perlu lakukan hanyalah untuk uh, sign eh? uh, minta owner sign di bahagian uh, uh, di bahagian vendor sementara kita sebagai witness saksi saya dekat bahagian uh, bahagian apa tu uh, witness so itu saja yang kita perlu lakukan dan selepas you complete je siap je borang ni snap dan hantar kepada admin nah uh, admin administrator ialah suriyati jadi you terus hantar sebab uh, apa tu uh, appointment yang eksklusif ni kita kontrol jadi kita kalau boleh kita nak tahulah a uh,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 kita jumpa lain